من بني اسرائيل اراد الله تعالى ان يبتليهم فكان الاول ابرص والثاني اقرع والثالث اعمى فاراد الله تعالى ان يبتليهم ان يمتحنهم ويمتحن ايمانهم فبعث ملكا على صوره رجل الى اولهم الى الابرص والبرص كما تعلمون بياض مرض بياض يخرج في في الجلد فيكره الانسان وجوده في جلده فجاء هذا الملك الى الابرص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 قال له هذا الرجل اللي هو ملك قال له اي المال احب اليك قال البقر قال فاعطاه بقره حامله وقال بارك الله لك فيها ثم تركه وذهب الرجل تعجب الان زال عني المرض واعطاني مالا ايضا يعني قلب حياتي وثمانين درجه ثم مضى الى الاقرع ودخل عليه وقال اي شيء احب اليك قال شعر حسن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 لا هذا يعتمد يعني على اكرام من الله جل وعلا او معجزه يجريها الله تعالى على من يشاء. فهذا الملك الذي في صوره الرجل يسال الأقرع يقول له اي شيء احب اليك؟ قال الشعر الحسن فمسح على راسه فانطلق له شعر حسن. ثم قال اي المال احب اليك؟ قال الابل. فاعطاه ناقه عشراء يعني في الشهر العاشر. والناقه في الغالب تلد في سنه. ثم مضى الى قال بارك الله لك فيها ثم مضى الى الاعمى وقال اي شيء احب اليك؟ قال ان يرد الله الي بصري انا اعمى ويحقرني الناس لذلك انا اريد ان يرد الله بصري فمسح على عينيه فرد الله بصره ثم قال اي المال احب اليك؟ قال الغنم فاعطاه شاة حامله وقال بارك الله لك فيها شوف الان كل واحد كيف تعامل مع النعمه التي اعطاه الله تعالى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 قال لا لم أكن كذلك هذا المال ورثته كابراً عن كابر هذا أصلاً أموال هذه أموال أجدادي احنا أصلاً عائلة ثرية كابراً عن كابر فقال له إن كنت كاذباً فصيّرك الله إلى ما كنت الله يرجعك مثل ما كنت إذا أنت كذاب فصيّرك الله إلى ما كنت عليه وتركه ومضى ثم جاء إلى الأقرع اللي كان أقرع والآن شعره حسن وعنده ابل ونوق فجاء اليه وساله قال انا جاء في سوره رجل اقرع قال انا رجل اقرع وتنظر الى شكلي الناس يحقروني وفقير اريد منك ناقه بس اركبها اعود الى اولادي واطعمهم من لبنها ارجوك حتى نعيش قال ما عندي شيء الحقوق كثيره قال كاني اعرفك الم تكن اقرع مثلي و يحقرك الناس فرزقك الله؟ قال لا ما كنت كذلك وهذا المال ورثناه كابرا عن كابر، اصلا اجدادي كلهم تجار. قال ان كنت كاذبا فصيرك الله الى ما كنت عليه، اذا كنت كذاب الله يرجعك مثل ما كنت عليه. ثم مضى الى الاعمى في صوره رجل اعمى، هذاك الاعمى ابصر الان ويشتغل في الغنم ما درى الا داخل عليها الاعمى اللي هو ملك. فجاء هذا الملك في صورة أعمى ووقف بين يدي هذا الذي كان أعمى وقال له إني رجل أعمى وفقير أريد شاة أتبلغ بها إلى أولادي أعطيها أولادي نشرب من لبنها ونعيش فقال له ذلك الرجل اللي كان أعمى شوف التعامل مع النعمة يعلم أنه كما قال رب قوم قد غدوا في نعمة زمنا والدهر ريان غدق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 صاحباك قد رجعا مثل ما كان وأنت بشكرك لهذه النعمة ثبتها الله تعالى عندك